Om jeg var i tvil om å ta et år ja, det var jeg. Når en begynner å studere og har jobb, jeg hadde to små jenter, det, klart, det var hektisk. Så det å tilbake igjen på skolebenken var jo, det kunne jo bli en ganske stor utfordring, tenkte jeg. Det har vært intensivt, men det har vært, det har vært gøy. Ti, det, min fær aldri ber ti är ligger hektisk var jag i ligge fasen. Så därför så valde jag att bara det nå. Och så är det lagt opp till att den kan ska fungere i ett normalt familjeliv. Vi är en helt vanlig familj, det är inte nog verken de mer stressade eller nog mer roliga eller sånt och tror. Nog är så att jag tror vidareutdanninga passar så bra in i förbindelsen med den jobben och den yrkesvärlden som jag står överfor så ble det aldrig noe problem, det ble ikke noe konflikt. jag jobber jeg som avdelingsleder for en teknisk gruppe på National Railway. Og grunden til at jeg valgte att ta etter- og videreutdannelse, det var at jeg behövde faglig påfyll på jobben. Og da var det første kurset som dukket opp, var prosjektledelse, og det kunne ikke passa passet bedre, det var akkurat det har på med. Jeg begynte min utdannelse med å ta fagbrev som industrimekaniker, og så bygde jeg videre på det med en bachelor i maskiningeniør. Jeg tror jeg er interessert i det tekniske fordi jeg synes det er gøy å forstå hvordan ting fungerer. Och nå håller jeg på med en, en sveisingeniørutdannelse på UiA, som er en videreutdanning, som jeg tar via jobben. Så bøyd seg en mulighet til å ta en, en videreutdanning i familjeterapi på Universitetet i Agder. Da hadde jeg jobbet som sosionom i ca. 7 år. Så den sjansen fant jeg, den må jeg ta. Nå har jeg muligheten. Det ble en vinn-vinn-situasjon. At uh, i stedet for å være ressurskrevende og tappende, så var det noe som ga med mer engasjement och mer interesse, och mer faglig uh, guts til å, på en måte gå in i nye utfordringer og se jobben på en ny måte. Tiden, jeg har alltid noen knagger å henge ting på i forhold til arbeidslivet. Altså i forhold til det jeg enten hadde jobbet med eller det jeg jobber med nå. Så jeg var nok mye rundt i gangen og fortalte om allt det jeg hadde lært meg. Og alt det jeg hadde visst da gjennom kurser på UiA. Vi har variert med forelesere. Så det er veldig fint. Vi har gjesteforelesere som kommer in og forteller om sine fagfelt. Så det er på en måte... Vi har i mange forskjellige mennesker. Han er en foreleser, han sa jo noe veldig fint i forhold det med å avmystifisere, hva terapi er da. At det er egentlig bare å snakke på en ordentlig måte om det den andre er opptatt Man møter jo folk som har andre fortellinger og andre historier, forteller om hvor, hvordan de sin arbeidshverdag er og hva de står overfor i forhold til faglige utfordringer. Og det er kjempespennende. Altså. Det følte seg som studier, og det, ikke, det var ikke noen belastning hjemme heller å gjøre disse oppgavene, men det var gøy, for det ga noe. Og det er ikke noe jeg angrer et sekund på, at jeg valt å ta den videreutdanningen. Når jeg er ferdig med den utdannelsen som jeg holder på med nå, så har jeg lyst til ta en master for å få enda mer forståelse i det jeg har vært innom nå. Du kan reise uten buss og studere, men vi har en fantastisk flott plass. Bruk det.